ایک قوم میں اور ایک فرد میں اپنی نفس کے اوپر سبر کرنے کا جذبہ نہیں ہے ہمت نہیں ہے Tyrion, نیت نہیں ہے کست نہیں ہے ارادہ نہیں ہے حالات پر سبر کرنے کے لیے نیت, نیت, نیت, نیت turns, نہیں ہے ارادہ نہیں نہیں ہے ہے ریسورسز پہ سبر کرنے کے لیے نیت نہیں ہے ارادہ نہیں ہے کست نہیں ہے ازم نہیں ہے اور وہ محض ایک کمپلین باکس اور کریٹس کی ایک باپ بن چکا ہوا اس کا اگر وہ صبر نہیں کر سکتا وہ کسی سٹیشن کی لینچ پر صبر نہیں کر سکتا بعض اسٹیشن چھ مہینے کے ہوں گے تمہاری لائف چھ سال کے کچھ دس سال کے ہوں گے اس سٹیشن کو اگر وہ صبر نہیں بخشا گیا تو یو ول فال ڈاؤن ان نوٹ کوالیفائی فار دا نیکسٹ ون تو اکثر تحریکیں اکثر تکمیلیں تکمیلات تجمیلات تحسینات اور تشریفات اور تقریبات اس لیے ادھوری رہ گئیں towards the cosmological patterns of success in this world یہ اللہ کی دنیا ہے اس میں ایک ایلیمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے بٹ دا ڈیزائنگ یو انا ان دا زنی ابدی بی کے تحت اللہ شیخ میں تیرے گمان کے مطابق لیکن یہ ایک ڈوڈ ریلیشن شپ ہے یو ہیو ٹو کوالیفائی فار اٹ اور ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے میں اپنے مڈ ففٹین سے لے کے مڈ ٹوینٹیز میں 30s, اس کے اندر جتنے بھی پیٹرن ہوں گے اگر اس میں یہ ایک بڑا آرٹیکل جس میں سے کنسسٹنسی مستقل مزاجی فولنگ ڈاؤن گوئنگ فارورڈ فالنگ ڈاؤن اینڈ گوئنگ فارورڈ ڈسپلین جو ہمارے قائد اعظم کا جو بڑا آرٹیکل ہے اس میں سے ڈسپلین فالز So, نفس نہیں ہے, If you hold back, کہاں, ہے کہاں, نہیں کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا کہاں, کہاں, کہاں, کہاں شریت کو right right right well. نہیں ہوگا ہو, ہو, وہ قوم قوم نہیں بن سکتی وہ قوم بڑھ نہیں سکتی وہ ایک لیول پہ آ کے اس زندگی کے آرکیڈ موڈ کے اندر ایک آدھ سٹیشن کے اوپر ایسی بلا آگے کھڑی ہوگی کہ وہاں آپ کے پاس وہ ریسورس نہیں ہوگا لڑنے کے لیے کیونکہ ہر جنگ محض اسٹریٹجی سے نکل جاتی اس کا ایک بڑا آرٹیکل اکارڈنگ ٹو اللہ انڈنگل اور اپنے پوٹینشیل کو اس پہ لے جانے کے لیے جہاں انتہب اللہ کا تراہو ہو تجھے دکھے گا وہ جو ابھی دکھ نہیں سکتا کسی کو یہ میں نہیں ہوتا سو دا فرسٹ آرٹیکلٹی کنوکشن پرسپشن ریشنلٹی ریزنگ اینڈ ڈیولپنگ ریگارڈنگ یور self, dunya, Allah, resources around yourself. Ilm and sabr یہ constitute کرتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی ministry کی بات آئی. As a finance minister then he said حفیظ un علیم حفیظ against his نفس. علیم knowledgeable enough to know how to use the treasury. جب سور اثر can start ہوگا the first two article to exempt yourself out of khasara is ایمان, عمل صالح. Ilm and عمل. And then reaching that power excellence is تواسو and تواسو حق وہی بھیان کرتا ہے جس میں یقین ہوتا ہے صبر وہی کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ وہ یقین اس کو کچھ لے کے دے گا. تو سب سے بڑی بات اگر آپ یہ ہے اور آپ یا تو جلدی پہنچ جائیں گے اور اگر آپ لیٹ پہنچیں گے تب بھی اپرچونیٹی نکل جائے گی اگر آپ سارا سازو سامان اپنے تو آگے بڑے بڑی بلائیں کھڑی ہیں اگلے میں جو آپ کے نفس کو اس لیول کا چیلنج کریں گے اس لیول کا آپ کو ہارنس کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ آپ مشکل